Egun hon, arratsaldeon, Gabon. Zer moduz, dagoeneko ezagutzen dugu Elkar baina badaizpada ere gogorraraziko dizuet nire izena. Ira, dehin azakizue. Lbira. Gaurkoan denboran atzera egin behar dugu, axularrekin baitugu itzordua. Euskaraz argitaratu zen lehenengo prosasako liburu originalaren idazlearekin hain zu zen. Has gaite zen lehenba lehen chan a masigarri mendean gaude eta hementxe dugu Pedro Aguerre Azpilikueta nor lenez alduzu beste izen bat esan ira bai bai lasai jaiozen baserriaren izenez ezagutzen dugu idazlea axular ez izenez inoizko euskal idazle handienetakoa da eta ark idatzitako gero liburua euskal literaturako lan nagusienetakoa dugu eta zer lan bide otedu axularrek laboraria abokatua es Apaisa da, noski. Baina tira, asublarren lanari geroago helduko diogu zen behingo zetorriko gara amasei garren mendera eta aprobetxatu beharko dugu kuskuseatzeko. Lehen saioa gogoan baduzue, gogoratuko duzue amasei garren mendean asizela erreforma protestantea Martin Lutherek auspotua. Erdi aroko eliza alguztiduna banatu eginda. Hori gutxi balitz, erlijioaren aitzakian, Europako hainbat alderen arteko gerrak piztu dira. Kontinentea, ru egin da dago. Hoa zen hemendik. Baina, zer dela eta amaitztzen dut beti historia zizketan, ez alhal naizni literaturako eskolak ematera etorri, Bada historiak eragin zuzuena duelako literaturan. Izan ere kontraerreforma mugimenduaren baitan, erromako elitzak erabaki zuen herreari kristau ikasbidea gogotik irakatsi behar eta haien mezua errazago irittzedin tokian tokiko hizkuntzak lehenen hasi zen. Biblia hainbat hizkuntzetarara itzuli zen baita eskerara ere Joanes Leizarra eskutik. Hala ere, Bibliaz gain sekulako spam kanpaina prestatu zuen Elizak. Katiximak, xermoiak, tebosi liburuak, otoitz liburuak, santuen bizitzak, Spotify edo YouTubeko iragarke baino askozo kerragó. Gañera, estilo barrokoa gailendu zen garaio honetan. Jantziak eta Elizak erabat kargatuta zeuden, begiak saturatzeraino. Etzegoen ies egiterik Hori dela eta amasei eta mendeetan idatzi eta argitaratu ziren testu gehenak erlijioari buruzkoak dira. Itzul gaitezen asularren abandonatuta utzi tautzi baitugu amasei eta amazazpigarren mendetan turismo egin nahi genuela eta. Pedro, agerre, azpiliku eta asular, mila bosteun eta berrogeita amaseian jaiozen urdazu bin Nafarroa garaian eta mila seireun eta berrogeita lauean hiltzen saran Lapurdin, bertako erretore izan baitzen. Frantziako Tarbesen eta Salamancan egin omen zituen ikasketak, baina bada bertsio interesgarriago bat. Kondairaren arabera, Deabrua izan baitzuen irakasle. Bai, bai, Deabrua bera. Historioak dio Sarako leziako ban zuela eskola Deabruak eta bertan ikasi zituela Xularrek mota guztietako zientziailunak, baita erudizioa eta oratoria trebetasunak eskuratu ere. Batzuek diotenez, jakituriaren truke, asularren itzalarekin geratu zen deabrua. Beste batzuen arabera, idazleak deabrua bera enganatzea lortu zuen. Auskalo. Izan ere, kondairak kondaira eta deabruak deabru argi dago idazleak obra oso garrantzitsua idatzi zuela. Gero, bi partetan partitua eta bere liburua. Gero laburduraz ezagunagoa. Idazlea hil baina urte lehenago argitaratu zen mila seiruen eta berrogeita bordelen. Asieran eipatu bezala, gero dugu euskarazko lehen liburu mardula. Euskal literaturaren historia lehen porsazko liburu original argitaratua da. Lapurtera klasikoan idatzita dago eta euskal klasikoentzat klassikoentzat, iparaldekoak nahi zegoaldekoak izan, erreferentziazko maisulana da, euskara jasoaren eredua. Aixularrek ere erligioa izan zuen izpide bere lanean, baina bere kasuan inolako jirabirarik egin gabe irakurlearen jokabide aldatzeko elburua agertzen du idazleak liburuaren sarrerak oneelaaxe dio. Bi partetan partitua eta bere hizia. Lehenbizikoan emaiten da aditzera zenbat kalte egiten duen luzamendutan ibiltzeak egitekoen geroko ustea. Bigarnean kidatzen da, eta intzinatzen luzamennduakuttzirik berehala bere egin bideari lotu nahi zaikana. Horrela, liburuaren gain nagusia atxot honekin laburtu liteke. Gero dioenak bego dio. Hala ere, Patsi salaberri muñoa dituak zortzi azpigai bere ditu obra honetan. Hementxe botako dizkizuet ea baten batekin identifikatzen zareten. Etxaiak, alferraketan agiak, usantza eta fidantziak, kolera eta serrea, hau sabelaren erresuma, sabeletik beherakoak, barnea usikiak eta maiera ordukoak. Hala ere, ez aldut nik lehen esan asularren lanak gainerakoa paizengandik bere izten zela? Klaro, pentsatuko duzu ez ziria sartu dizueda izan ere asularrek aditzera emana dituen irakaspen unibertsalak, Eliza Katolikoak Trentoko Kontziliotiko besten dituen egiak eta dogmak dira. Baina, kontua da, estilo bikaina darabilela asularrek bizia eta landua, iztegi aberatxa eta maila handikoa. Izkuntzarikiko sena eta dotorezia handia agertzen ditu idazleak liburuan eta horregatik erabat bereizten da garaai hartan herri xea doktrinatzeko idattzko beste lanegantik. Gainera, aipatzekoa da irakurlea konbenzitzeko hal horretan autoi ospetsu ugaria aipatzen dituela liburuak. San Agustin eta Santo Tomás Akinokoa, Seneka, San Krisostomo, baita autore klasikoak ere adibidez hobidio edo Plutarko. Horrik azaltzen digu zer nolako baliabide erretorikoak zituen gure idazleak. Labur bilduz, kalitatezko prosa bikainean jaso zuen asularrek mende oso bateko pentsamoldea, eta horregatik. Luis Bilasante hizkuntzalari eta Euskal Tzainak esan zuen asular da Euskal prosaren sortzailea. Bada, Euskal Letren printze izendatu duenik ere Madonna edo Britney Spears pop musikan bezala. Asular amazaz mendeko Britney Spears izan bazan edo ez pasan sar kalabazan eta atera dadila gero Euskal Letren plazan. Eta gogoratu! Ez geroko, gerokoak!